داخلين على الصيف والاعلانات مغرقه الدنيا في كل حته، اشتروا تكييف انفرتر، هل انتوا فعلا محتاجين تكييف انفرتر؟ انا احمد حسام من ابو العريف والنهارده جاي اجاوبكم على السؤال ده. دايما لما بيتسال السؤال نجيب تكييف انفرتر ولا نجيب تكييف عادي اللي بيجاوب بيكون حد من اثنين، يا حد شغال في مجال الصيانه فبيفضل ان احنا نجيب التكييفات العاديه لسهوله صيانتها وتوافر قطع الغيار. او حد شغال في مجال المبيعات وبيفضل دايما ان احنا نشتري التكيفات الجديده عشان التكنولوجيا الجديده اللي في السوق لعضه واحده بس يا نسال اسئله مهمه علشان نعرف احنا هيبقى لنا ايه ال... باشمهندس ايه الفرق بين التكييف العادي والتكييف الانفرتر في التكييف العادي الكمبريسور بيشتغل لغايه لما يوصل درجه حراره الاوضه لدرجه الحراره اللي انت محددها، بعدها بيفصل، وبعد كده لما درجه حراره الاوضه تبدا تعلى تاني الكمبريسور بيقوم تاني ويشتغل، وهكذا وهكذا وهكذا، اما التكييف الانفرتر اول ما بيشتغل بيحسب فرق درجات الحراره بين درجه الحراره اللي انت محددها ودرجه حراره الاوضه الفعليه، لو لقى الفرق ده كبير بيبدا يشغل الكمبريسور بطاقه اعلى من طاقه ممكن توصل لغايه 120%، مش بس كده، تكييف الانفرتر لما بيوصل لدرجه الحراره اللي انت محددها ما بيفصلش بيخلي الكومبريسور يشتغل بس على سرعه قليله جدا وده بيدي التكييف الانفرتر شويه مميزات سرعه اعلى في التبريد ثبات درجه الحراره وهدوء اكتر مش بس كده ده بيوفر كمان في استهلاك الكهرباء حلو ده هايل هيل ده يا عم هتلقنا منه لا يا بابي بي نعم طيب نجيب تكييف انفرتر ولا نجيب تكييف عادي؟ أبسط لك هنجيب تكييفين واحد عادي واحد انفرتر الاثنين واحد ونص حصان والاثنين هنشغلهم لمده 8 ساعات يوميا، هنلاقي الفرق في فاتوره الكهرباء ما بين التكييف الانفرتر والتكييف العادي حوالي 50 جنيه في الشهر، يعني اللي هنوفره على مدار خمس سنين هيكون حوالي 1000 جنيه، اما الفرق في سعر الشراء ما بين التكييف العادي والتكييف الانفرتر فبيكون حوالي 2000 جنيه. الخلاصه لو هتجيب تكييف عدد احصنته كبيره او هتشغله عدد ساعات كتيره قوي في اليوم فالاوفر لك ان انت تجيبه انفرتر. اما لو هتجيب التكييف العادي اللي هو الواحد ونص حصان وهتشغله عادة ساعات قليلة بس في الصيف فالعادي هيكون أوفر. اتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو دوت ولو عندكم اي اسئلة ياريت تبعتوه لي واتمنى تشاركوا الفيديو دوت مع الناس اللي بتفكر تجيب تكييفات دلوقتي اشوفكم مرحبا